Ранок Любові Дереш розпочинається з шикування на плацу військової частини. Після цього жінка вчиться стріляти та затримувати злочинців. Я вирішила в житті своєму щось кардинально змінити. Враховуючи те, що зараз ситуація на Україні вирішила таки теж себе спробувати, чи мені вдасться щось. В такій сфері. Всі реагували по-різному. Одні одобряли і раді були за мене. Були такі, що просто казали, нащо ти туди йдеш, заберуть тебе в АТО. Окрім любові, в другій Галицькій бригаді служать ще двоє жінок, каже, Назвардійка. Особливого ставлення від чоловіків немає, тому що тут всі одинакові. Але поки що поки я навчаюся, то мені всьому вони допомагають. Подальше я планую стати інструктором по фізичному вихованню оскільки я маю педагогічну освіту і хочу працювати з людьми, Любов Дереш розповідає, спортом цікавилася ще зі шкільних років. На перше заняття з рукопашного бою пішла у 24. «Були в житті певні моменти і не могла себе захистити. І так певний період прийшов, я дізналася про те, що існує такі рукопашні всякі тренування, що можна себе на самовроні навчитися захищати. І з іншого боку, що я дуже була закомплексована і мало спілкувалася. Ну, і це мотивувало мене спробувати там». Кікбоксингом жінка займалася майже 10 років. «Був один чемпіонат світу. В Італії я взяла участь і там вдалося завоювати перше місце. Але у нас там дівчат було небагато, там п'ять дівчат було в моїй вазі». Два роки тому Любов почала займатися змішаними єдиноборствами. Вона показує свою першу медаль у цьому виді спорту. «Були різні переживання, бо суперниці не знаєш, то собі вже плануєш якось проводити цей бій. В результаті бій я виграла в першому раунді там за 25 секунд». У вересні Любов Дереш представлятиме Україну на Чемпіонаті Європи зі змішаних єдиноборств. «Враховуючи свою фізичну підготовку, надіюсь, що військовій справі мені це дуже допоможе, бо тут є різні ситуації, є різні навчання». Мирослава Західна, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.